Yeah! Добро здоров'я бажаю! В автомобільній практиці бувають моменти, коли виникає потреба зняти ручку дверей. Як це зробити, я вам сьогодні розповім. Нам потрібно зняти на ручці ось цю накладку. З кінчої це зроблено ось є така гумова заглушечка.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 Звитивши його, ми можемо зняти ось цю накладку, потянувши її до себе. Ось. Така ось накладка. Ну і від ручки нам потрібно тут від'єднати тросик, який ось тримаються ось тут. Знімаємо тросик. Ось Це тросик и від ручки выдвинаной. Горечь, что вам необходимо снять ручку всю. Мы выдвигаем её в сторону праворуч. И снимаем вот, ручка заходит вот в симпазон. Отвір. І ліворуч ми станемо на місце. От, ручка буде на місці. Не забуваємо про тросик, який нам потрібно витягнути О, і вставити в ручку. От. Коли тросик зафіксували, ставимо все на місце у зворотному порядку. Ось така от нескладна процедура, нехай щастить, залишайте здоров'я.